السلام عليكم ورحمه الله معكم احمد طلعت من قناه المبتدئ قبل ما بنبدا الفيديو بنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام أشكر الله يا جماعه لا اله الا الله شكرا اللي دعموكم ليا وان انا عديت البتين 200 مشترك هنخش في حمله جديده وحمله ال 300 مشترك وانتوا قدها ومشاهده ممتعه ببجي موبايل جيم على السريع كده ويلا نبدا في الجيم اسف يا شباب على القطعه والله <سؤال> عارف عارف انا غلطان والله <سؤال> قطعت ليا 15 يوم اعذروني يا شباب والله مش فاضي وكان عندي مشاكل في النت كثير الحمد لله صلحت المشاكل استنى استنى انا ههتل في في الاوضه ده وهنطلع <تصفيق> اه موتني والله يلا جيب ثاني لو انت محترف اطلع من الفيديو لانه راح يسيبك مغص بص اضمن لك نص الجيم اقل لحاجة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده بس على طول محاولة فاشلة نبدأ بمحاولة أخرى دي. واو ودي كمان دي ما تشوفني او اي اي والله ايه ده ايه ده ده بيرمي صواريخ بير... اه بيرمي صواريخ عالبتاع اللي هناك ديت ايه ده فقدر ديت ده فجر المدفع ده كان عليه المدفع ده هو اللي كان بيضرب عليه اساسا يا اللعيبه هو بيضرب هاكا هاو عارف ليهم يجيبوا ولا لا والله جبتوا والله حلو تخيل كتفي اوووووو كتفي والله <تصفيق> هاهاها من بعيد بس كوم اثنين حرام والله حرام حرام والله حرام. <تصفيق> تشتريك القناة وتفعل زر التنبيهات وتعليق بتم وشوفه في فيديو جديد والسلام